якую тебе бові він поведей со вітром ту свой до гробу наближайся які колись називали нас меншими братами, ракетними обстрілами, катуваннями і вбивствами мирного населення, показують свою справжню звірячу сутність. Знову нестерпне невимовне горе і пекучий біль принесла війна на нашу лохвицьку землю. З поля бою на щиті додому повернувся наш захисник Гаврилко Дмитро Григорович. На другий день війни, 25 лютого 22-го року, він став до лав Збройних Сил України по мобілізації. Військову службу проходив у званні старшого солдата. Його життя обірвалося на передовій. У бліндаж під час минометного обстрілу з боку противника потрапив ворожий снаряд. Разом зі своїм побратимом Будком Романом з села Юсківці Дмитро Гаврилко загинув Це сталося 2 жовтня 2022 року На Херсонщині Під час ведення бойових дій Поблизу населеного пункту Давидів-Принь У глибокій жалобі Вся лохвицька громада схиляє голови Перед пам'яттю загиблого героя Якому назавжди Залишилося 45. Прощальне слово надається Лохвицькому міському голові Віктору Івановичу Радькову. Шановні присутні, дорогі, ще всі ще не міг з нас ніхто уявити, що через місяць почнеться широкомасштабне вторгнення наших братів. 24 лютого, як фашисти в 41-му, вони почали скидати на наші мирні міста. Сьогодні ми прощаємося з двома побратимами. Це Роман і Дмитро. На цьому святому місті, на Іванківському кладбищі, є вже алея героїв наших. Тож, давайте, коли прокидаємося зранку, будемо дякувати Збройним силам України щоб виразити свої співчуття батькам всім присутнім. А Дмитрові Царство небесне. ...яке до тебе що його породила. Знову повертається те, що було створене за образом Божим. Прийняв